Jmeniny slavíme doma, ale většinou tak, že se sejdeme, třeba v neděli rodina dáme si kafe, dort. A to jako žádné velké dárky jako na narozeně. Ne, vůbec ne. Většinou, aby, aby jsme se sešli jenom poklepali si rukou a tak všechno. Tak když mám svátek, tak není to až tak velké oslavy, jako když mám celá narozeniny. Maminka upeče nějakou, nějaký, nějakou bábovku nebo něco takového, sejdeme se. Rodina se sejdeme, ťukneme tuk, si například, připijeme si, a to je asi tak všechno. Nějaké, dostávám malé, nějaké, dostávám. Jo, dostávám, nějaké malé dárky dostávám, samozřejmě, ale nejde to, tak, nejde to nic velkého. Když mám svátky, tak většinou se to snažím připomenout lidem kolem sebe, protože jsem v cizině, tak to nikdo neví, tak to všem říkám. A asi nic, možná nějaký zákusek nebo něco. Hmm. Myslím si, že ten den je jako každý jiný, že to nijak neprožívám, ale samozřejmě mě potěší každé přání, které přijde, ať už moderní formou Facebooku, nebo SMSky, nebo mailu. Takže den je jako by stejný, ale o to je veselější, že chodí v uh, Jakože nic pravidelného, není nic určitého, dělám to, co normální jiný den, kdy svátek nemám, takže to moc jako ne, moc to... Takže to neslavíš jako nějak, nějak významně nesla... ne, ne, ne, to nepůjdeš ne. ne, hospodí, dáš si pivo, nebo ne, ne, spíš asi naopak, když má někdo z mých přátel svátek, tak uh, se snažím si na to vzpomenout a mít to třeba v diáři nějak systematicky a popřádnu, abych ne, zase ne, nezapomněl na někoho jiného, kdo má svátek že spíš to beru opak, než když já mám svátek, tak to neberu nějak, jako nějakou... Neřešíš to? To nějak neřeším já, ne, nebo povinnost nebo tak.